У мене в руках книга ще раз про костел Святої Анни у Проскурові, Проскмурові. Чому ще раз? І про що ця книга ми розпитаємо у ініціатора видання цієї книги і одного з авторів Володимира Захарєва. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. За місяць до того, як вийшла ця книжка, ми випустили першу книжку, яка називається «Благодатне місце». Плоскерова, Проскурова – це, скажімо так, своєрідний початок в першій книжці, а продовження, що стосується більше 20-го століття, Тобто це місці. залежить від хронології, дат, про які говориться там, то більш рання історія Проскурова, нинішнього Хмельницького, угу. а це вже більш такі близькі до наших часів події. Що таке для Проскурова, для, для Хмельницького ем, костелці Святої Анни, розкажіть? Ми знаємо з історії про те, що Хмельниччина, Вінниччина та інші центральні та західні області у свій час були населені поляками, які були і католиками. Це все сталося після того, як з наших теренів пішли турки, котрі, котрі займали Поділля з 1672 по 1699 рік. Так, так. так. Після того почалося переселення, добровільне і недобровільне. А звичайно, якщо люди тут оселялися, то вони хотіли і свою віру показати. Пане Володимире, ми зараз з вами приблизно на тому місці, де колись був костел Святої Яни. Який він був? Від самого початку, коли його збудували, і його доля потім вже до, ближче до наших часів. У першій книзі, яку ми написали разом з кандидатом історичних наук, як в Україні, так і в Польщі Олегом Пачешником, він як науковець, який дослідив фактично цю тему найкраще і найповніше, стверджує про те, що Костел в тоді він ще назвав. Плоскирів вже був і в 17 столітті, але більш докладно відомо про наявність костелу, який отримав назву ім. Святої Анни, відомо з XVIII століття. Спочатку він був дерев'яний, про це є конкретні дані. Після того на початку XVIII століття його одні говорять, що цегляний він був, інші стверджують, що кам'яний був. І аж на початку вже 20 століття побудували величний костел, який було видно з усіх кінців, скажем, цієї території. Міста, і в тому числі і не тільки міста, а в тому числі і те, що знаходилося на іншому боці Південного Бога. Це була така архітектурна споруда, висока і велична. можна сказати. Так, вона була досить висока. І, і на фотографіях, наприклад, фотографії 1917 року, видно шпілі, хоча це фотографувалося на вулиці Олександрівській. Нинішня e, Проскурівська. Так. Тепер у е, роки Непу теж була фотографія, теж нормально видно. Маємо світлини, декілька світлин, саме костелу Святої Анни, фактично до кінця громадянської війни. Наприклад, на одній зі світлин є зображено і білопольські офіцери, і також мер міста, голова на, на, на той момент Сікора. Є також у нас зображення і 30-х років. Коли... Це все в, все в книжці є, це все можна побачити. І навіть є, знаєте, в 44-му році, коли вже цю територію звільнили війська радянські, то німці все одно літали своїми літаками, і зроблена аерофотозйомка, де розвалений цього костьолу, якого підірвали в 35-му, 36-му, і довершували в 37-му, і до війни е, е, знищувати. Тобто... В 1937 році, як такого, костелу не стало? Так, його вже не було, бо я ж кажу, в 1935-1936 почали підривати і… Руйнувати, так. скажімо тепер так. На території, тепер ми всі ходимо в наш основний парк імені Чекмана, ходимо через вівтар, через сам костел як на мене, як на людину віруючу, як на людину патріота е е свого міста, треба зробити все, щоб е обмежити прохід тут. Тому що ми йдемо прямо через вівтар. Ну, це ні в рамки не входить. Про релігійні громади тодішнього Проскурова. От скажімо, кінець ХІХ століття, скільки було громад? І яких громад релігійних у Проскурові? Ну, була громада єврейська, була громада українська і була громада е, польська. Тобто православні католики так, і, і юдеї. І, і, і Скажімо так, що близько 50% це були євреї, потім близько 30 були поляки, і а Решта... все 20%, що залишалося, це були українці і інші національності, хто тут працював український. Наскільки важливим був для отих 30% католиків? Костел Святояни. Зрозуміло, що суперважливо. Ви розумієте, оскільки е, місто тоді вже воно було проскуров на російський лад, оскільки воно все-таки було повітовим, то тут збиралися. Е, воно фактично костел грав роль не тільки для самого міста, а й для всієї околиці. Коли почалися. Радянські часи прийшла радянська влада. Багато хто відчув на собі, що це таке. І, в першу чергу, це Сигізмунд Кваснєвський. Розкажіть трохи про нього, хто це? Це був е священик, який, е не зважаючи ні на що, на те, що його сім разів запрошували в каральні органи на те, що йому приписували різні нісенітниці. Він все-таки доводив своє, і, і в результаті його відпустили. Але в 37-му році в його життєві шлях закінчився, так як і більшість mm -hmm. е польських патріотів. Ксіон Сигезмонд Кваснєвський був заарештований сім разів. І йому інкримінували ну, такі е злочини. З якими не погоджувалися його прихожани, прихожани з костелу Святої Андрії. Так, вони, написали, Яни. Листа, так, вони його... написали листа, дуже хотіли захистити свого Ксьонза. Є свідчення людей, що, що його привезли вже фактично звідти з НКВД, привезли в Кайданах, а потім він проповідь свою робив. Так документально то 100% не доказано, бо зрозуміло, що влада так, це так. не писала. Але в, в людей, в пам'яті, то залишилося. До речі, в цьому році можна вважати, що якраз така не дуже хороша річниця чи роковіна 100 років, як почали серйозно, як влада серйозно взялася за поляків в переслідувати. Так, стала переслідувати. І перша, і друга книга вони написані не з розмов, вони написані з архівних документів, як Державного архіву Хмельницької області, так і архіву СБУ. Наскільки важко було це все знайти? Оскільки я казав, що співавтор першої книги – це Олег Пасічник, кандидат історичних наук в Польщі і в Україні, співавтор другої книги – Леонід Петрович Западенко. Він поляк за національностю, він католик за віросповіданням В його роду то переказувалося. Так само репресували у свій час його дідуся. Це по мамі лінії, прізвище їх була Шевчук, а, а дядько його взагалі за участь в зібраннях Терцяріомих. Його взагалі засудили на більше ніж 10 років. Якраз одна з частин другої книги розповідає про долю цього дядька. І, знаєте, так просто не розкажеш, то треба читати, через то я все-таки запрошую людей звертатися до бібліотеку, куди ми даємо книги, чи, принаймні, до нас, тому що там такі є подробиці, що, знаєте, жутко просто навіть згадувати. Ви кажете, що е, треба читати, але дуже маленький на наклад. Я розумію, чому? Здогадуюся. А, а чи не плануєте ви зробити електронну версію, щоб якомога більше людей прочитали? Я сподіваюся на те, що польська громада оцінить ту нашу роботу, ту ту роботу, яка досить глобальна. До цього тільки говорили, що в Хмельницькому, ну, хай буде проскурюю, був костел, і він десь там був біля школи, більшість людей навіть не орієнтується, де він саме, де він саме знаходиться, а тим більше, якби люди знали, що вони ходять через вівтар Тисячами. Майже кожен день в паркі назад, то, можливо, люди би задумалися, і, можливо, б і знайдуться кошти на те, щоб випустити ці, ці книги, скажімо так, як ми двома випустили, а можна її випустити одним томом, і е, тоді всі би прочитали. Попали б в ті бібліотеки міста, попали б е, в шкільні бібліотеки. Я думаю, що ми і зберемо матеріалу на третю книжку. Коли люди побачать, ну, почнуть, звичайно, тут є творчество е, польське, в, в гречанах, да, mm -hmm. Вони теж багато що зібрали. Ми користувалися їхнім сайтом, дивилися, що, що у них. А само собою ми працювали в інших, на інших сайтах, я вже казав, і про архіви. Ми то зберемо, і вийде нормальна, крупніша книжка. Громада католицька існує, релігійна громада. Вони дотримуються всього, що потрібно, але поки що це якась, знаєте, така... Осібність, осібність. Так, так було і раніше, це позиція е, СССР, це позиція Комуняків була, і це, що залишилося. Р -р розділяй і властвуй. І це все робилося. Зараз, коли залишилися ті події, які є в, в світі Теперішні. і в нас в Україні, коли ми побачили, що поляки, е, яких е, Комуняки нас підстроювали, що поляки там всякі такі е, чисто з християнської любові, до нас, православних українців, дали нам можливість віжити. Якби не поляки, я не знаю, як би ми тут виживали всі разом на території Західної України, коли ті мають ракети і обстрілюються. Все, що хоч ми б собі були, зробили так, що вони б мали конкретно де стріляти по нас. Але слава Богу, що поляки нас підтримали. Дуже багато людей там там, і дуже по-людськи до них ставляться. І ми внесли свій внесок в українсько-польську дружбу цією книгою.